Például van, aki azzal szórakozik titokon, hogy a tech csatornánál direkt eltorzít, eltorzítanak a videóban dolgokat, uh -huh. hogy szar, és utána oda van vágva, mondjuk, hogy jó. Komolyan? Na ah, igen, igen. Inkább, mi a fasz? Tehát, ezek, ezek helyett a tartalmak helyett inkább azt nézzétek, amiket mi csinálunk, mert ez eléggé. Tehát így, na. Ki ödebe, Kézzel holnap, holnapról napra tökre megyek túl túlfájt tőletek a fejem De... Mit láttál mikor túléltél a... túléltél a másik oldalra? Nem mondom meg Mindjárt. Akkor szoknál e! Oké okay. Csúnyát mondott Bom! Az is tömfázáltózom a hát Figyelj ez... ez... ez Angel-től nem állsz el Te kuuurva Nutella Ez direkt a... Direkt a... Pálmaolajos változott Hogy uh, minél több esőjelőt írtsanak ki esre veszek többet az év alossuğnak. De kurva jó. Nem olyan jó. Mint első erdőt írtani, de hát az ember nem mehet el oda, korat hát írt a Mayom botthon és termőföld pusztításban. "I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her." I did not. Oh, hi Mark. Fuck the haters. Szép jó napot doktornő, ö, igen kijöttem a karanténból, jól látja és ö, találkoztam egy nagyon kedves emberrel, egy, egy igen, igen, igen, de ember, semmi gond, semmi gond, találkoztam egy, egy nagyon kedves öreg emberrel, aki mondta, hogy ö, hát orvos volt, csak valaki átvette a helyét. Mi? Ne, ne menekülj, itt van nálam az igazi koronavírus. Hát, csak meg is halt, ennyi. A, meg is ölt el, a hogy vírus. Sziasztok, én túlszedvők, és a mai napon összeszedtem eléggé elborult teóriákat a lármás családról, hogy melyik karakter hogyan távozhatná el közöllünk, hogyan hallnának meg. A Szérem, marsról csupán kiált értem is malackájét, mert politikai foglyok voltunk. Te, dogott cukorbeteg medve! Ha a kínaiak nem néznek téged, akkor én sem! És mégis ki a faszom az a mars! Yeah. a faszdal azoknak szól, akik szeretik a nagy fasz. Mert a fasz, az jó... Olyan jó... Fasz! A legjobb dolog... Férfi nem is szebbnek is hívják sokan a pénisz. A kedvenc dolgom igen, elfasz! Ó, igen, fasz! Itt nem az időgép működésére gondoltam, hogy azt nem tudom elmagyarázni, hanem csak a Jákob létra jelenségre. És nem tudom, hogy ezt honnan vetted, és hogy miért sikerült úgy megvágnatok ezt a videót, hogy, hogy a ti igazatokat, a ti, ti érdekéteket szolgálja. Kíváncsi lennék ezzel kapcsolatban a véleményetekről, hogy mit gondoltok erről a szerintem digitális elkorcsosulásnak nevezhető jelenségről. Üdvessök mindenkit szóztok az én nevem! Uuuh, I absolutely love that chicken and not just because I identify with beaky Europeans in rectangular black rim glasses but but because you're laughing too hard at that but